Hún stæðið kötturinn, nagar síðt veginn, en Gríla er döpur, hún glýmir við meginn, hún er einn. Syngjum hó, hæ, yppi díti, dí, það er komið jóladags kvöld, hjá flestum svo að Er aurora